Du letter til en bus fra mitt lær til disse skus tela tanna la planende de te saina vindel spindel i, i dunkels pirral laktig over susen centrifugal si du lever Tombe. Viggen er luta og nakken er krom, ingen forlater deg som den kom. som ikta men hesto helt faste blindt vart det tra